ඔබට මගේ හදපිරි ප්‍රමාණය ප්‍රමාණ ප්‍රනාමය අද ලෝකයේ බොහෝ රටවල් විවිධ සබාවානික අපදාවලට ලක් වෙමින් තිබෙනවා. භාංග භාණ්ඩාගාරවලදී ලැබිය තිබු අදවිත අදවනවිත හිමි වී ඇති ආදායම රුපියල් බිලියන දැඩි විශ්වාස කරනවා. ජාති අතර ජාවාරමට සබාවානික අපදා ආර්ධิก தত্ত্বයෙන්ගේ විවිධ මුහුණවරයි ශ්‍රී ලංකාවේ රෙගුව වර්තමානයේ යොදව යොදා ගන්නා කේතු ක්‍රම එච් එක යත්වා කාලින මගින් රෙගු ගාස්තු අය කිරීමට සිදුවී යෑකි ඌණතාවයන් මගව හරවා ගැනීම අපේක්ෂා කෙරේ ගොවි වර ප්‍රදා වර ප්‍රසාද ආරක්ෂා